بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في قناتنا الجديده واول فيديو نعمله في قناه ازواق كار ازواق كار جايه الاسم من ان الازواق مختلفه وكل واحد بيبقى شايف العربيه من حسب ذوقه ولولا اختلاف الأزواء لبره السلعه. طيب النهارده هنشرح لكم على عربيه جديده سياره ماتسوبيشي اكس باندر 2022. فوانيس كبيره قوي من قدام نيكل مغطى العربية يعني معظم الاجزاء الامامية بتاعت العربية الفوانيس من تحت هليجن عادي الفوانيس من فوق ال اي دي طبعا علامة ماتسوبيشي العربية شكلها حلو من قدام شكلها هجومي كده وقوي والنيكل فيها كويس قوي ومال العربية بتحسسك بالفخامة في فتحات تحت الانذاتية فتحات مخفية كده شكلها شيك زي ما نشوفين شايفين طبعا الفوانيس كبيرة والاضاءة بتاعتها تعتبر كويسة هنفتح أه الكبوت بتاع العربية طبعا اول ما نفتح الكبوت هتلاقي حاجة مش عجبانة اوي اللي هي طبعا الكبوت بدون مساعدين ودي طبعا حاجة مش ظريفة خالص في العربيات دي المفروض ان احنا خلاص بقى في 2022 كل العربيات تفتح بمساعدين مساعدين اريح للناس طيب الموتور بتاعنا ياباني أه 1500 سي سي طبعاً يعتبر مطور شوية صغير على حجم العربية سبيشي ياباني كويس جداً اعتمادي قوي مفوش اي مشاكل آه العربية من قدام الميكانيكا بتاعتها واسعة اي ميكانيكا ممكن يشتغل فيها آه الخامات بتاعتها كويسة قوي العربية طبعاً ياباني بتتجمع في اندونيسيا آه المطور بتاعها زي ما قلنا ان هو اعتمادي قوي وان هو مفوش اي مشاكل آه اللي مش عاجبني في العربيه ان مفيش تحت مصفحه اسفل الموتور ودي طبعا حاجه مش ظريفه خالص كنت اتمنى يبقى مصفحه اسفل المطور واتمنى ان الكبوت يبقى فيه مساعدين ولكن طبعا البطاريه طبعا صغيره قوي على اساس حجم الماكينه مش هتفرق قوي فزي ما احنا شايفين كده الموتور كويس ناس بتشكر فيه مفيش اي مشاكل ذكرت مفيش اي مشاكل في وسع قوي في المقدمة طبعا بين قوي في المسافات ما بين المطور والرداتير والكلام ده الجنط بتاع العربية ستاشر ونص جنط شكله رياضي لذيذ يعني نازل حلو كده علامة نتسوبيشي في النص عنده العربية العرض بتاعها الطول الكل بتاعها 4 متر أربعة خمسة وسبعين العرض بتاعها متر 75 والارتفاع متر 70 خلوص الارضي متر الخلوص الارضي 17 ودي طبعا حاجه كويسه جدا فونس العربيه من ورا شكلها حلو بارزه شويه عن العربيه وده فيها شويه بس يعني مديه شكل حلو الشنطه بتاع العربيه صغيره شويه لو انت طبعا قافل السبع كراسي سبع مقاعد بس يعني هي برده هتشيل شنطتين واقفين كده مش مش يعني مش وحشه في مساحات تخزين تحت كويسه تقدر تحط فيها الحاجات الخاصه شويه ادي طفاية العربية تحت طبعاً كفر العربية او الجانت بتاع العربية الاضافي تحت في العربية من تحت خالص بعرضه عشان كده مش واخد مساحة شوية في الشنطة الشنطة طبعاً لما نقفل الكراسي من ال الكرسيين الاضافيين طبعاً الشنطة كبيرة جداً يعني حاجة طبعاً عربية عائلية الميزة في العربية 22 ديت ان هي نازلة في حساسات خلفية طبعا واحد واحد واحد وعشرين كانتش فيه حساسات خلفية ودي طبعا كانت لابس تشك منها طبعا ادا المساحات بتاعت الإزاز من ورا علامة موتسوبيشي من ورا الإكسباندر طبعا شكلها حلو جدا ادي طبعا حساسات اللي قلنا عليها الإشارات اللي ورا شكلها لذيذ عربية عائلية جدا تعتبر عائلية جدا جدا مناسبة اول للسفر والعائلات وشكل فونس حلو اوي من ورا برضو لما اتقفل شنطة العربية ادى طبعا هنا النيكل كروم مغطي كتير اوي اجزاء كتيره من العربيه من الجناب الازاز بتاع العربيه كتير قوي. كويس بيدي العربيه كده شراكه كويسه طبعا ادى الخامات اللي هنتكلم عليها اللي هي تديك ان هي جلد لكن هي طبعا مش جلد بس فيها التطريزة كده والخياطه كده مديك ايحاء ان جلد لكن هي طبعا بلاستيك بس بلاستيك حلو مش وحش اللون البيج ده مفتح العربيه كده وفي زي لمسه خشب ابانوس كده ولكن هي طبعا مش خشب بس مديه منظر حلو القعده ورا كويسه جدا كراسي واسعه قوي من ورا قوي يعني قاعده عائليه حلوه او مفيش نفق نفق في تيس خالص ورا فاللي يقعد ثلاثه يقعدوا او مرتاحين كويسين قوي آه زي ما شايفين طبعا هذا آه صندوق تخزين ده قدام الناحيه آه تانية طبعا في مساحات تخزين الاكواب زي ما احنا قلنا طبعا الخامات بتاعتها كويسه نيكل الكروم في المقابض مقابض محمله كويسه آه في تكييف ورا تكييف ورا منفصل كويس قوي بيدي طبعا الناس كلها بتشكر فيه قوي تكييف ياباني تخلي العربيه ما شاء الله كويسه قوي. العربيه واسعه مساحه يعني الرؤوس وانت قاعد كده لا مديه مساحه حلوه قوي الناس تقعد ورا مرتاحه قوي حتى الكراسي اللي ورا الخلفيه الاثنين يعني ممكن اطفال مثلا يقعدوا فيها وبرضو قعدنا فيها كبار وقعدوا كويس مرتاحين مش ضيقه قوي زي في عربات ثانيه بتبقى سبع راكب بتبقى الكراسي صعبة او من ورا لكن لأ لما بتقفل الكراسي وقفلة الكراسي حلوة أوي يعني قفلة الكراسي سهلة مجرد ما بتشد الحزام كده بالكرسي بيقلب معاك فالدخول والخروج منها سهل أوي وقاعدة فيها ممتعة عربية عائلية زي ما قلنا طبعا يعني مش هنديك أداء منها أكتر من إن هي عائلية كويسة تنفع للعائلات الكبيرة السفر طبعا واسعة واسعة من جوه أوي لأنك لما تقعد فيها لينك الكروم طبعا زي ما قلنا من على الجناب العربية طبعا واسعة الطول بتاعها طبعا قلنا 4 متر 4.75 وقاعده العجلات بتاعتها 2 متر 775 ده طبعا قاعده كبيره جدا مد مساحات في العربيه من جوه نوع الجر طبعا بتاعها امامي سعه الوقود 45 لتر استهلاك الوقود بقى دي حاجه المهمة قوي ان هي 5 لتر 5 لتر ده كويس جدا زي ما قلنا برده احنا فتحنا العربيه من قدام قلنا طبعا الخامات اللي فيها خامات كويسه زي الخامات اللي ورا كده نفس النظام الدركسون بتاع العربيه دالف تيز بتاع العربيه الدركسون طبعا من الجلد المحمل كويس في طبعا كل حاجه وسائل الترفيه الموجوده علامه ميسيبيش طبعا ظهر قوي فيه في طبعا كل حاجه بقى المرايات وال اللهم صل على النبي يعني البلوتوس بقى وال تشغل يعني في مثبت سرعه نازل فيه مثبت سرعه طبعا دي النسخه الخليجي تعتبر نازله فيها مثبت سرعه أه طبعا دي شاشه أه 8 انش كويسه جدا عشان كمانها تكييف أه باور أه طبعا ده الفتيس هو شكله حلو قوي طبعا وده طبعا زي ما قلنا ان هو أه اربع سرعات الاعتمادي العادي اللي ما اي مشاكل اللي الناس بتحبه قوي ده صندوق تخزين اللي قلنا عليه دي طبعا حامل الاكواب أه العربية تعتبر كويسه يعني القعده فيها القعده فيها كويسه قوي واسعه من جوه مش ضيقه الفتيس شكله كويس قوي أه يعني مد كده في القعده بتاعته. طبعا زي ما قلنا اللون البيج مع العربيه من جوه بيديك احساس بالفخامه كده والتطريز بتاعها والخشب الابانوس الموجود اللي هو منظر الخشب. فيها برده كده يعني طيات كده وحليات من الكروم جوه. التطريز ده حلو قوي يعني التطريز ده بيديك احساس بالفخامه قوي فكره حلوه قوي طبعا العدادات بتاعتها شكلها رياضي قوي وكويسه. زي ما قلنا دايما انا برضو هشكر قوي في موضوع اللي هو الخامات من جوه لأ العربية خاماتها من جوه كويس اوي حتى العربية لما تمشي وتتحرك بيها مش هتحس باي خلخلة في الخامات اللي موجودة لأ يعني مزبطها كده شغل برضو يعني ايه تقفيل كويس اوي طبعا ده درج مفتوح كده بتحط فيه الحاجات البسيطة اوي طبعا شكله شيك برضو اوي ومش وحش بالعكس يعني بتحط فيه الحاجات اللي هي يعني شكلها كويس مش بهدريها ده طبعا صندوق داخلي كده بنفتحه كويس يعني برده مش مش صحته كبيره قوي برده مش صغير لكن هو طبعا عيبه ان هو بيخبط في الرجل قوي وانت قاعد يعني قريب قوي كده لما بينزل بيخبط في رجليك يعني ممكن لازم رجليك تبقى يعني ايه تنزل رجليك شويه كده وانت بتفتح الصندوق يعني بس يعني كويس مش وحش العربيه يعني بوجه عام كويسه جدا حجم بتاعها كويس عائليه قوي زي ما قلنا الشاشه بتاعتها كويسه قوي ما بتنكنش خالص التكييف بتاعها كويس جدا بيشكرو فيه قوي. العيب بتاعها زي ما قلنا مطور صغار شويه التسارع بتاعها بطيء شويه اللي ما مصفحه تحت الـ الـ المطور. ال آه طبعا الشماسه فيها طبعا مرايه للجنب السائق ما فيش مرايه للسائق معرفش ليه مش مشكله يعني يبقى يبص في اللي جنبه او في المرايه اللي قدامه. قلنا طبعا عائليه طبعا الاقتصاد بتاعها البنزين كويس جدا جدا جدا يعني خمس لتر دي كويسه قوي. طبعاً متعددة الأغراض زي ما قلنا كده دي 2022 وزي ما قلنا لو ده أول فيديو نعمله في قناة أزواق كار فلو عجبكم الفيديو ادعمونا كده لحد ما ربنا يسهلها كده ونبقى أحسن من كده